Одинадцятирічний Сашко і семирічні двійнята Артем та Вероніка допомагають бабусі готуватися до святвечора. Нарізають м'ясо на бутерброди і нарізку, поки бабуся на кухні варить кутю. Найстарша 15-річна віка пішла по справах – найменша чотирирічна Настя в дитячому садку. – Ми сьогодні будемо мати кутю, Саме главно, котліти в нас буде, дуде, риба в нас буде, окорочка У нас будуть. Гречана каша. Гречана каша в нас є, вони дуже люблять мене. Жінка каже, діти Кутю люблять не надто солодку і їдять її небагато. В Кутю я купила мак, кину туди мак, кину Оріки. туди оріхи, кину туди халву, горіхи ми свої маємо. Галина Базилюк показує фото невістки Альони, яка померла два роки тому від раку. Її син каже, за замолоду не планував багато дітей. Зараз, говорить, шкодує, що не завжди може приділити їм час. Рідко бачу, буває, не а на виході, такі тих не вистачає, бо по хазяйству багато роботи, поки все переробиш, то вони це обудені на роботі, вони в школі. Навіть я раніше приходжу, то їх немає, вони в школі. Зараз з матір'ю дітей до роботи привчають з дитинства. 11-річний Сашко згадує, як батько вчив їздити його на мотоблоці. Тоді, коли мені ще допомив, щоб там було. Батько говорить, син багато допомагає йому по господарстві. Саша ломак і різе. Да, той ломак і сам бере Вже сам. Вже, вже сам. сам Я то, це не дуже і це дозволяю йому. Сашко каже, ще не знає, чим би хотів займатися в майбутньому. Його менший братик Артем, каже, мріє стати поліцейським. Його сестра Вероніка – лікаркою. Діти кажуть, свою маму пам'ятають. Ходимо Є, ну... на кладбище, раніше частіше ходили, зараз. Ходили з Веронікою, з Настю, Йолочку цепляли, ну, украшали. <різь> Бабуся Галина каже, найменші чотирирічній Насті теж розповідає про маму. Настя фотографії знає її, показує нам, що от моя мама. От коли то я їй кажу, зірочка, кажу вона зірочка, кажу, мама. Ігор Базилюк каже, поки планів на майбутнє дітей не будує. Головне, аби вони були здорові. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.